Закінчився 58-й тиждень Великої російсько-української війни, і ми маємо наступні події на лінії фронту. Тобто ситуація не зазнала значних змін на користь Російської Федерації, тобто ті цілі, які були визначені, Росія не наближається до їх досягнення, Росія дуже далеко до їх досягнення. Фактично, є певний консенсус, що той російський наступ, який був початий, так, не анонсований, але по суті початий в кінці січня-початку-лютого 2023 року, він фактично доходить до свого фіналу, до кульмінаційної точки, без досягнення хоча б тих цілей щодо виходу на адміністративні кордони Донецько-Луганської областей, що не зважаючи на певні тактичні успіхи. Тобто, якщо ми говоримо про напрямки Куп'янськ-Лиман, ситуація без змін. Точніше, на Куп'янському напрямку вже ми можемо говорити, що ворог припинив якісь активні спроби просуватися вперед, спроби охопити Куп'янськ, вийти до Куп'янська ударом із північного сходу до південного заходу, змусити українські сили відступати, використовуючи такий обмежуючий, блокуючий характер річки скіл. Він не вдався. Так само в районі Лиману всі спроби нашого противника відтіснити нас від кримінної, витіснити нас із західних Україн Луганщини, вони фактично не вдалися. Тобто боєві дії далі носять локальний характер, ворог не має жодних успіхів. І далі йде боротьба за локальну ініціативу. між З одного боку трасою Р-66, а з іншого боку Річкою Жеребець. Тобто ті ж самі населені пункти Макіївська, Торське, Невське, Фактично Червонопопівка, Площанка. Тобто всі ті ж самі фактично населені пункти Діброва, відповідно, на південь від Креміної. Тобто все те ж саме, без жодних якихось успіхів боку Російської Федерації. В напрямку Бахмута, так, ворог має певні успіхи в самому місті. Тобто він захопив... Азом на півночі Бахмута північній частині Бахмута але перед тим як наші війська організовано відійшли також було нанесено відповідне ураження ракетою точка також ворог так захопив будівлю адміністративного центру так має певні просування на півдні але наша оборона вона носить не спорадичний а системний характер тобто система управління збережена логістика збережена, ми й далі будемо змушувати противника витрачати значні сили, платити велику ціну за просування вперед, і коли буде прийнято необхідне рішення, ми відійдемо. Тобто ворог має певні успіхи, тактичні, але не оперативні, не стратегічні. Так само на флангах того угруповання, яке б'ється в самому Бахмуті, ситуація стабілізована, тобто якби, бої йдуть на тих самих місцях де вони були тиждень два тижні тому тобто це Оріхова Васильівка якщо ми говоримо про північний захід це теж Богданівка Григорівка тобто ті ж самі населені пункти на півдні це Олександро Шультине, Притечене, Іванівське ступочки тобто ті ж самі населені пункти ворог немає якихось успіхів і більше того ми досягли я б сказав певної Медійної перемоги, тому що поряд із оборонною операцією за бахмути і околиці, яку Збройні сили України ведуть фактично із початку червня, а серйозно із другої половини літа, ми ще повинні було, крім російському груповню, протидіяти висвітленню в західних ЗМІ, яке... Дуже часто було помилковим і якби представляло всю ситуацію, що російське угруповання чи готовність росіян просуватися вперед, вона зникне, якщо просто Україна відступить від Бахмуту. Що, наприклад, публікувало видання CNN в кінці січня, що треба відступати. І якщо ми відступимо західніше, то якби проблеми всі зникнуть. Але ми здобули перемогу в тому плані, що, як показують... Статті Washington Post, редакційні видання. До країн Заходу належки дійсло, що Бахмут – це не просто точка на карті, це не просто черговий населений пункт, за який Росія так сильно бореться. Це важлива точка у подальшій боротьбі за Донецьку область. І це важлива точка з точки зору оперативних розрахунків, стратегічних розрахунків. Тобто стратегічні розрахунки, чому Україна так тримається за Бахмут, чітко окреслив минулого тижня президент України Верховного Головного Командувач Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press я раджу ознайомитися тим, кому цікаво тобто президент чітко відзначив що втрата бахмуту без бою вона несе дуже негативні стратичні ризики тобто що якщо Україна здасть це місто без боротьби то збільшиться Вага тих, хто на заході виступає за якісь домовленості з боку Російської Федерації. Навпаки, російська позиція зміцниться, тому що росіяни відчують певну слабкість і вважатимуть, що і далі можна продовжити бойові дії із розрахунку отримання доволі швидкого результату. Але і дії навколо Бахмута, який тримається вже який місяць, оборона навколо якого була стабілізована, незважаючи на певні успіхи противника, особливо на північ від Бахмуту, вона важлива як е, певна частина нашого задуму на оперативному рівні. Тобто, ми виснажуємо противника, ми підготовлюємо резерви, ми опановуємо техніку, ми м, наносимо йому той рівень ураження, е, після якого без проведення такої маси мобілізації, яку чомусь Росія не проводить, хоча очікували цього і з січня, е, Росії буде важко утримати поточну лінію фронту. Тобто, нарешті ми здобули... Не тільки важливу перемогу з точки зору виснаження Російської Федерації і підготовки до наших наступальних активних дій, але й з точки зору висвітлення в західних ЗМІ, тому що в кінці січня-початку лютого 23-го року домінувала взагалі точка зору, що сенсу боротися за Бахмут немає. Ми своїми діями довели протилежне і змусили Захід прийняти наше трактування. Знову ж таки... Ворог не має успіхів навкола вдівки, тобто спроби обійти цей населений пункт продовжуються, але вони не приносять того результату, який би хотілося. Тобто немає перерізання комунікацій швидких, і як наслідок немає тих успіхів, яких хотів би противник. Так само, відповідно, в районі Вугледара ворог і далі, фактично після тих поразок, які він зазнав в лютому, не може проводити якісь масштабні дії Ну і на Запорізькому напрямку ворог і далі продовжує оборонні дії, фактично після того, як лінія фронту там стабілізувалася ще навесні минулого року. Тобто загалом ситуація, так, ворог має певні локальні успіхи, тактичні успіхи, але наш задум він спрацьовує і по оцінкам наших партнерів, в принципі, Росія доходить до своєї кульмінаційної точки наступу, цього другого наступу, другий великий битв за Схід України. І це навіть підтверджує статистика, яку дає Генеральний штаб, тому що рівень втрат зменшився, особового складу особливо, тому що цей наступ, на відміну від того наступу, першої битви за Схід, росіяни дуже покладаються саме на особовий склад, компенсуючи брак важкої техніки, яку їм дуже важко відтворювати. І Як наслідок, ми бачимо, там, що щодня вони втрачають по 500-600 бійців, а втрачали по 900 тисячу і це показує те, що їхній наступ він виснажується. Він фактично доходить до своєї кульмінаційної точки. Так, можливо, противник там докладе зусиль для того, щоб великою ціною взяти під контроль Бахмут. Але принципово це ситуації не змінить. Відповідно, тому ми вкотре маємо приклад, коли так ми страшною ціною е, виснажуємо росіян, створюємо вікно можливостей для нашого контрнаступу, але це якби шлях, альтернативи якому немає. Тому що те, як це представляли західні ЗМІ, що Україна повинна берегти і персонал, і повинна е, берегти боєприпаси, і повинна лише концентруватися на підготовці до контрнаступу, але не на протидії тому угрупованню, яке було створено після мобілізації, після залучення е, приватної військової компанії Вагнер е, злочинців, в'язнів. Тобто цей фреймінг, він абсолютно відірваний від реальності, але ми здобули важливу таку бит, перемогу в цій саме медійній теж битві і і це дуже вагомий насправді є результат зараз уже немає якби такої постановки питання що для чого ви обороняєте Бахмут це це дуже і дуже важливо насправді якщо ми говоримо про міжнародну матеріальну технічну допомогу то ми маємо е, низку позитивних моментів деякі моменти які викликають питання ну, з позитивних моментів треба відзначити те що ми отримали певні оновлені дані щодо підготовки, яку здійснюють наші американські партнери наших підрозділів. Представники Пентагону повідомили про те, що одна українська бригада завершила підготовку щодо дій на БТР Страйкер, інша на БТР БМП. Перепрошую Бредлі. Також йдуть далі. Підготовка також завершились підготовку перші розрахунки першого комплексу Patriot, який ми отримуємо від Сполучених Штатів Америки, який посилить нашу оборону, хоча за оцінками президента України Верховного головнокомандувача, нам потрібно 20 таких комплексів. Тобто потреби значно відстають від тих завдань, які стоять для нас. Але, але звичайно, такі, такі реалії, в яких ми змушені жити. Також маємо те, що Америка загалом виділа значний пакет допомоги, з яких 500 мільйонів ми отримуємо зараз, і це... Ці 500 мільйонів та номенклатура – це підготовка до нашого контрнаступу. Тобто ми накопичуємо боєприпаси до систем «Хаймарс», до е, артилерійських систем, до БМП «Бредлі». Ми накопичуємо також логістичне забезпечення. Тобто ми е, так змушені зараз дуже лімітувати витрату артилерії, підготовці до контрнаступу. Але коли прийде момент, ми матимемо необхідну вогневу потужність. І не менш важливим є та частина, яка стосується довгострокової підтримки – 2,1 мільярда Доларів, тому що це про сигнал Російської Федерації, що дочекатися, коли Росія е, е, Україна е, буде сам на сам, коли Захід втратить інтерес до України, е, Росії не вдасться. Тобто, ми отримаємо і поточну допомогу, яка важлива в контексті нашого майбутнього контрнаступу, і ми отримаємо допомогу на перспективу, яка підсилить нас теж по важливій номенклатурі, тобто боєприпаси до систем ППО, до артилерії до танків відповідно маємо також е, цікаву новину цікаву заяву від міністра оборони ФРН Боріса Пісторіуса те що Україна отримує два батальйони на Леопардах-2 і чотири батальйони на Леопардах-1 але ці Леопарди-1 поставки будуть до е, кінця року але більш показує те що е, за словами Пісторіуса у Заходу далі не буде можливості постачати бронетехніки, тому що виробничі потужності відстають. Це до того, що дійсно дуже великі ставки пов'язані з українським майбутнім наступом, активними діями. І дійсно права на помилку буде дуже мало. Це не означає, що шанси на успіх мізерні. Навпаки. Але дійсно така, ну, така гра дуже ризикова. Але ми постійно ризикуємо, ми постійно змушені діяти в умовах браку е, якби, бронетехніки, браку інших важких систем озброєння, боєприпасів до них, і досягаємо результатів. Тоб, але так треба далі працювати, щоб переконувати наших партнерів, що варто інвестувати в виробничі потужності. Е, і не лише щодо там, виробництва боєприпасів, до артилерійських систем, але й виробництва бронетехніки. Тобто така заява під історію, це, це не привід скласти руки, навпаки це привід аргументувати відповідну точку зору, використовуючи ту ситуацію, яку ми фактично маємо на сьогодні. Також була така теж непогана новина, що Норвегія і Данія скоперуються, передадуть нам 8 тисяч артилерійських боєприпасів разом. Це теж важливо в контексті підготовки до наших контрнаступальних дій. Тобто, підсумовуючи, ми можемо бачити, що російський наступ, він виснажується, він, як-то кажуть, російською видихається, не даючи результатів і росіяни вже говорять про переход до оборони ми накопичуємо послідовно відповідну важку техніку озброєння ми прораховуємо відповідні дії для того щоб своїми своєю операцією створити нову стратегічну реальність відповідно ну і чому Україна переможе мабуть чи не найкращий доказ цьому є те що як показують останні знімки які опублікували Радіо Свобода і видання Washington Post Росіяни активно готуються до оборони Криму, тобто вони доволі реалістично оцінюють шанси того, що український наступ на півдні, ймовірний, матиме успіх. І тому вже вони сьогодні готуються до оборони Криму, який ми теж, звичайно, повернемо.